واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت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 وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا بسم الله الله رب العالمين